السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد حسن من قناة أحمد حسن العالمي، النهاردة هيكون معانا فيديو جديد طريقة زيادة مساحة الكمبيوتر إلى ألف جيجا بايت، أول حاجة قبل ما نبدأ الشرح حط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، أول حاجة صورة على ماي كمبيوتر ثم نضغط على هي الخانة. نضغط هنا نكبر الشاشه ثم نضغط هنا ون... انت أول مفتاح استنى شويه تفتح معاك ثم نضغط هنا كليك ثم نضغط على يسار الفاره ثم نضغط على انشاء في دي اتش على هاي الخانة ثم نختار مكان اللي احنا هنحط فيه يعني هنحطه في الموقع انا عايز احطه في التنزيلات نختار اي اسم ثم نختار ثم نعمل حاجه اول واحده هنا كده نختار جيجا انت لو اخترت التيرابايت ما لما تختارهاش علشان ممكن الترجمة ديت مش هتعمل معاك ثم نضغط على نعمل هنا الف ثم نضغط على موافق ثم نضغط هنا الكشمال تنى ثم نضغط هنا على موافق هنضغط بس معلش هنضغط تنى ثم نضغط على موافق ثم نضغط هنا على اول خانة هنا هتكون عندك next next next next next next finished ثم نروح هنا على كمبيوتر التي كان انا عشان انا كنت عامل واحده قبل كده اهو انت بقى مثلا الكورس ده مليان يعني ممكن تقله هنا من هنا لهنا وكده اكون معانا خلصنا الشرح ولو عجبك الفيديو حط لايك واشترك في القناه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته